Moje rodiče bydlí v Praze, v Modřanech a já vlastně bydlím s nimi. Moje maminka je ekonomka a můj tatínek pracuje jako elektroinženýr. Tatínek už nežije a maminka už je v důchodu. Moje rodina bydlí v Plzni. Jo, moje matka bydlí v Kanadě, v Halifaxu a otec v Těšině. Moje mamka je učitelka na základní škole. Můj táta je podnikatel podniká v oblasti drogérií tata, což je český adězec. Rodiče bydlí v Litvínově. A co Táta je inženýr chemie, podnikatel, a máma je učitelka asistentka učitelky.